القمر قد غار منها والذهب والماس وزنها والنجوم تروي حسنها وابهرت ريب in my <laughs> ماما اخوانك اهل الشهره والرجوله